لأن المعركة الرئيسة إنما هي في الساحة في أمور جوهرية وأساسية في دين الله تبارك وتعالى وأما هذه المعارك الجانبيه وتصعيد الخلاف فيها إلى هذه الدرجة فهذه لا يمكن أن تدرج إلا تحت بني من بنود الخيانه لدين الله تبارك وتعالى في وقت احتاج فيه المسلمون الى ما هو اولى واجدى وانفع مما يتعلق باعتقاداتهم ومما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم واخلاقهم واما ان يشغل المسلمون بامثال هذه المعارك الجانبيه فهذه معركه من معارك الحواري ينفرد فيها مقاتل بمن يقاتله في زقاق من الازقه ويحاول جاهدا ان يكتب على هامات التاريخ وفي سجل الانتصارات انتصاره عليه والحق ان هذه المقاله يبدا عنوانها بما يدل على ما فيها فانت تجد الاستغفار والدعاء للمتوفى كيف قد اجمع النحاه على ان الاستفهام الصداره في جملته ولا يؤخر اسم الاستفهام هذا التاخر المعيب لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة بإجماع النحات وصحيح أن مجمع اللغة العربية أجاز ذلك يعني أجاز ذلك التأخر على 85 سنة ألف ولكن يبقى البليغ بليغا ويبقى الفصيح فصيحا وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذلك أخرج مسلم رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي رواية فهو أحد الكاذبين الأولى على التثنية فهو أحد الكاذبين والثانية على الجمع فهو أحد الكاذبين وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما روى مسلم ذلك في مقدمة الصحيح ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماماً أبداً وهو يحدث بكل ما سمع وكذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يكون رجل إماماً يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع وذكر الإمام أبو عبد الله الحاكم أنيس في معرفة علوم الحديث عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كما ينطقها المحدثون وكما ينطقها غير المحدثين إسحاق بن راهويه إن العالم إذا لم يعرف الصحيح من السقيم والناسخ من المنسوخ من الحديث لا يسمى عالما وليس من شينة أهل العلم أن يتقمموا الأدلة على أمر من الأمور يعتقدونه سلفا ثم يبحثون بعد ذلك هنا وهنالك عن دليل يحاولون جاهدين أن يقيموا به من صلب ما اعتقدوه سلفا ولكن طريقة أهل العلم المعتبرين منذ جاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها طريقتهم أنه يتجردون عند البحث في مسألة من المسائل ولا يبالي الواحد منهم ظهر الحق على لسانه أو على لسان أخيه والمسألة التي يتأتى من ورائها كثير من الخلل هي ما يتعلق بمسألة الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال. والحق أن الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم به في دين الله تبارك وتعالى حجة. وإذا عُمل به في فضائل الأعمال فله شرائط ينبغي أن تتوفر فيه للعمل به في فضائل الأعمال لا في الأحكام ولا في الاعتقادات من باب أو لا. بمأولا. وهذه الشرائط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الضعيف من أجل أن يعمل به في فضائل الأعمال لا في الأحكام هي الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه والمتروكون فهؤلاء إذا وجد الواحد منهم في إسناد وهو حينئذ يكون ضعيفا فإنه لا يؤخذ بذلك الحديث لوجود ذلك الكذاب أو المتهم بالكذب أو من فحش غلطه أو من كان متروكا لا يؤخذ بحديثه ولو في فضائل الأعمال، فكيف بالأحكام؟ ومعلوم أن المقالة تتكلم لا عن أمر من فضائل الأعمال وإنما عن أمر من أمور العبادة يتعلق به حكم، لأن العبادة توقيفية، لا يمكن أن يأتي من المسلم في أمور العبادات شيء إلا بدليل ونص. فتوقف عند حدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة وليست العبادة مفتوحة لكل عقل ولا لكل نفس ولا لكل إنسان يدخل فيها ما شاء وقت ما شاء وكيف ما شاء فأنبغي أن يكون الضعف غير شديد فإذا كان الضعف شديدا فلا يعمل بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمى الشرط الثاني أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام فيخرج مخترع بحيث لا يكون له أصل اصلا فإذا كان الحديث الضعيف الذي ثبت أن ضعفه غير شديد مندرجا تحت أصل عام فعندئذ نبحث عن الشرط الثالث الذي ينبغي أن يتوفر في الحديث الضعيف لكي يعمل به في فضائل الأعمال وهو لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقول الشرط الرابع وهو شرط مهم جدا بعدما تتوفر الشروط التي مرت في الحديث الضعيف من أجل أن يعمل به في فضائل الأعمال شرط الرابع أن يبين الذي يذكر الحديث الضعيف حاله أي حال الحديث الضعيف عند ذكره وينص على ضعفه فينبغي أن يبين عند ذكر الحديث الضعيف أنه ضعيف وأن ينص على ضعفه وقد أثمى الإمام مسلم رحمه الله ورمى بالإثم والذنب العظيم من روى عن الضعيف أي الراوي الضعيف الذي يضعف به الحديث ولم يبين حاله ولو في الترغيب والترهيب كما نص على ذلك رحمه الله في المقدمة فقال عمن لم يبين ذلك يعني من لم يبين أن الذي يروي عنه من الرواة في سند من الأسانيد أن هذا الراوي فيه من الضعف كذا وكذا ولو كان يروي الحديث الضعيف الذي ضعف بضعف الراوي في الترديد والترهيب. قال الإمام مسلم عن من لم يبين ذلك عند ذكره أن من لم يبين ما فيه لغيره من, من جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار ان يستعملها او يستعمل بعضها ولعلها او اكثرها اكاذيب لا اصل لها هذا كلام الامام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح هناك امر من الامور المهمه جدا وما اكثر ما يغفل عنها اهل العلم الا من رحم الله تبارك وتعالى من العلماء والطلاب لا يلتفتون اليها وهي من الاهميه بالمكان وهي انهم لا يراعون اداب الجدال والمناظره وعند علمائنا رحمه الله عليهم من القديم والحديث ومن القدامى والمحدثين تراث حافل وكتب جليله فيما يتعلق باداب البحث والمناظره واذا لم يكن الانسان محصلا لتلك الاداب واقدم على المناظره والجدال فلا بد ان يتورط في المراء ولا بد ان ينازع نزاعا شديدا دون ما هو مردود اصلا ولعله يوقن في قلبه انه يدافع عن امر لا يدافع عنه في دين الله تبارك وتعالى ولكن لفقد اداب البحث والجدال والمناظره يتورط الانسان في هذه المضائق وإذا تكلف الإنسان ما لا يحسنه أتى بكثير من العجب الأمر المهم الذي ينبغي أن يلتفت إليه العلماء وطلاب العلم هو أنهم إذا ما أرادوا أن يبحثوا مسألة من المسائل أو أن يجادل الواحد منهم في أمر من الأمور فعليهم بدءا أن يحددوا موطن النزاع لأنه إذا فقد هذا الأمر ولم يتحدد موطن النزاع في بدء الأمر وقبل الأقض بطرح الأدلة وقبل الأقض بالبحث في الأدلة وقبل الأقض في الجدال والمناظرة إذا لم يتحدد موطن النزاع فهذا عراق في غير معترك وهذا نزال في غير محل وعليه فتحديد موطن النزاع في هذه المقالة هو هل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كثرة من دفن من أصحابه وعلى كثرة من شهد معه الدفن من أصحابه هل كان يقوم إذا فرغ من الدفن على القبر وعبار؟ وهل كان يقوم على القبر داعيا بجهد ورفع صوت ويؤمن المشيعون وهل فعل ذلك أحد من الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة أو من التابعين هذا هو موطن النزاع فليس موطن النزاع أن نحاول أن نذكر أمرا من الأمور دل عليه دليل أم لم يدل سيق عليه شاهد أم لم يسق أن نأتي بأمر من الأمور خلاف هذا الذي هو موطن النزاع في المسألة وإلا كنا خارج الإطار نتكلم في أمر آخر يحسن بالمرء لا يتكلم فيه إلا بعد تحديد موطنه يعني تحديد موطن النزاع الجديد ليس موطن النزاع هنا هو هل يجوز الدعاء أو يسم للميت بعد الفراء من غسله وكفنه وقبل دفنه أو لا يجوز ليس هذا هو موطن النزاع وإنما موطن النزاع هو هل من السنة أو هل من الجائز إذا ما دفن الميت في القبر ووري فيه وسد عليه شفيره هل من السنة أو من الجائز أن يقوم إنسان بعد أن يتم ذلك فيعظ المشيعين، ثم يدعو جاهرا بالدعاء ويؤمن من حضر على دعائه هذا هو موطن النزاع معلوم. أن القانون الذي كان يأخذ به العلماء وطلاب العلم والمتقون من السابقين والخالفين هو إذا ما استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بنص وسنة ففعل وهذا أمر يتعلق به ما يتعلق مما يمكن أن يكون نافعا للمتوفى بعد وفاته اذ يكون قد فرغ من امر الدنيا تماما واقبل على الله رب العالمين وياتيه الملكان فيقعدانه ويسالانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذا امر مهم جدا بالنسبه للميت بعد دفنه وايضا هو مهم جدا بالنسبه للمشيع للمسلم الذي يكون مهتما بأمر الميت والمسلم يكون مهتما بأمر المسلمين سواء كانوا من أقربائه أم لم يكونوا وسواء كانوا من أحبائه أم لم يكونوا يتعلق أيضا بالمشيع لأنه قد يورطه في البدعة وهو لا يدري وقد يأتي منه أمر يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا موطن النزاع هو هل كان يقوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد دفن أحد من أصحابه على كثرة من دفن وعلى كثرة من شهد معه الدفن من أصحابه هل كان يقوم على القبر بعد الدفن وعضاء وهل كان يقوم على القبر داعيا بجهر ورفع صوت ويؤمن المشيعون وهل فعل ذلك أحد من الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة أو من التابعين هذا هو موطن النساء هذه كلها مقدمات بين هذه النظر في تلك المقالة والتي تبدأ بقول الكاتب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه رحمه الله وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال وقال النووي إسناده جيد هذا الحديث الصحيح فيه دليل على أنه بعد الفراغ من الدفن يقف الرجل عند القبر يدعو للميت بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك وليس فيه شيء مما يريد الكاتب إثباته وهو على يقين من ذلك بدليل قوله بعد أن فرغ عن الكلام ومن الكلام عنه قال كما جاءت النصوص الشرعية التي تدل على جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين الحديث فكان الحديث السابق حديث عثمان رضي الله عنه لا يدل على جواز شيء من ذلك يقول كاتب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل قال إن هذا الحديث الشريف دليل على جواز الدعاء وطلب الاستغفار للميت عقب الدفن على طلب التثبيت له على أن الميت ينتفع بدعاء الحي له كما جاءت النصوص الشرعية فكأنما أضرب عن النص الذي مر لأنه لا يؤازره فيما يذهب إليه من جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين المشيعين على دعاء الداعي فقال كما جاءت النصوص الشرعية التي تدل على جواز الجهل بالدعاء والاستغفار وتأمين المشيعين ومنه وإذن فالذي مر وهو حديث عثمان رضي الله عنه وهو حديث صحيح كما مر تخريجه وذكر درجته فهو حجة في هذا الأمر وعمدة من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من حكمه وأمره وكان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم وهديه إنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسر وقبل أن ننظر في النصوص الشرعية التي أتى بها الكاتب على جواز ما ذهب إليه قبل أن ننظر في هذه النصوص الشرعية ندل على ملحوظة ينبغي أن يلتفت إليها وهو أن الكاتب لا يفرق بين الجائز والسنه تفريقا جازما فبعد ان ذكر حديث عثمان رضي الله عنه وهو حديث صحيح كما مر ذكر ذلك قال ان هذا الحديث الشريف دليل على جواز الدعاء لم يقل على سنيه الدعاء او حتى على ما ينبغي ان يكون من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند المقبره بعد دفن الميت فلا يفرق الكاتب بين الجائز والمسنون تفريقا ما لا حاسما ولا غير حاسم وهذا أمر يجعل الأمور يختلط بعضها ببعض اختلاطا شديدا فيجعل ما دل عليه النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه ما يدل على المداومة وأن النبي صلى الله عليه وآله <وبركاته> وسلم كان يفعل ذلك بعد دفن كل ميت يشهده صلى الله عليه وسلم لأن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت إذن فهذا أمر يتكرر هذا أمر يتواتر ويتتابع يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما دفن واحدا من أصحابه قام على قبره والتفت إلى إخوانه ممن يشهد الدفن فقال استغفروا أخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعود إلى النصوص الشرعية التي ساقها الكاتب للدلالة على جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين المشيعين مع مراعاة ما مر ذكره في بدء الجواب عن السؤال المطروح في بدء هذا الأمر وهو أن هذه المسألة من معارك الحواري التي لا ينبغي والمسلمون يعانون ما يعانون الان تمر بهم ازمات خانقات ويعانون من امور لم تمر عليهم في تاريخهم ولا في تاريخ الاسلام منذ جاء به محمد صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم والاولى والاجدى والانفع ان تنفق الجهود وان توحد الطاقات من اجل تعليم المسلمين امور دينهم فيما يتعلق باعتقادهم ونفي الشرك عنهم واخلاص عبادتهم لربهم جل وعلا وتعليم المسلمين ما ينفعهم من امر عباداتهم التي لا يتقن كثير منهم اول اساسياتها فقد لا يستطيع المسلم ان يتوضا وضوءا صحيحا فضلا عن ان يصلي صلاه صحيحه ننظر في النصوص التي ادعى الكاتب أنها شرعية تدل على جواز الجهرب بالدعاء والاستغفار تأمين المشيعين قال ومنها ما روي عن الأبي ذكر أنه قال والحق أن المرأة لا يستطيع أن يقول أحدا ما لم يقل وبخاصة أنه قد ذكر في مطلع المقالة أن الكاتب أستاذ حديث وهنا أمر ينبغي ان يدور حوله السؤال والتساؤل وهو هل ذكر ما ذكر وهو يعني ما يعنيه المحدثون من مصطلحهم عندما ياتون بصيغه من صيغ التمريض فيجعلونها في بدء الاسناد عند ذكر الحديث لكي يدل على أن الحديث الذي سيرونه بعد هو حديث ضعيف غير ثابت هو يقول ومنها ما رويا عن بكر وروي صيغة تمريق فهل يؤخذ الأمر على ظاهره أن الرجل ينتمي إلى المحدثين وعليه عندما يقول مصطلحا ومصطلحاتهم ويذكره فانا ناخذ بظاهر الامر ونعلم انه يعني ما يقول واذا فهذا الحديث ضعيف ولكن يقول ما روي عن ابي بكر انه قال كان انس بن مالك اذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال وهذا امر عجيب كيف في يكون الراوي ابا بكر والمروي عنه انسا هل ياخذ ابو بكر سنه من سنن الدفن عن أنس وأنس من صغار الصحابة مات أبو بكر ولأنس من العمر فوق العشرين بقليل ولفظ الحديث يدل على التكرار والمداومة كان أنس إذا ما سوى على الميت قدره قام عليه إذن فهذا أمر يتكرر من أنس وتتكرر مشاهدته من أبي بكر شهده غير مرة كلما دفن أنس ميتا قام على قبره فقال فلحظ ذلك وسمعه ونقله عن أنس أبو بكر رضوان الله عليه الذي مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله من العمر واحد وستون عاما وكان أنس رضوان الله عليه حول العشرين وربما لم ينيف عليها بكثير ومع ذلك يقول الكاتب منها ما روي عن أبي بكر أنه قال كان أنس بن مالك إذا سوى على الميت قبره قَام عليه فقال ولا يأتي النص بعد روايه أبي بكر عن أنس على سبيل النضرة ولا القلة بل على سبيل المداومة والكثرة وتكرار ذلك المشاهد والمسحوم كان أنس بن مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال اللهم هذا عبدك رد اليك فرأف به وارحمه، اللهم جز الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن. اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه هذا الحديث الذي رواه أبو بكر عن أنس كما يقول الكاتب، ثم لم يعقب على ذلك بشيء. أين تخريج هذا الحديث؟ وما هي درجته وهل من عادة المحدثين أن يسوقوا الأحاديث هكذا من غير زمام ولا خطام ومن غير ما بيان مصدر يعزى إليه الحديث ومن غير ما بيان درجة يمكن أن يحكم بها على الحديث حتى تثبت به الحجة أو لا تثبت وأيضا لو فرضنا أن هذا الحديث مع ما فيه من التصدير بصيغة التمريض ومع ما يدور من التساؤل حول روايه ابي بكر عن انس بن مالك على سبيل التكرر والمداومه مع ما فيه من هذا كله ومع فرض ثبوته وصحته فاين الدليل فيه قلنا ان موطن النزاع هو ان يقوم القائم بعد الدفن على القبر داعيا بجهر ويؤمن المشيعون فأين هذا في هذا الحديث وكيف يدل هذا الحديث لو ثبت مع فرض ثبوته وصحته كيف يدل على موطن النزاع الذي نحن فيه هل في الحديث أن أنسا كان يجهر بهذا الدعاء وهم يؤمنون أم فيه أن رجلا دعا بدعاء فسمعه رجل فحتاه عنه أي شيء في هذا وعندنا له نظائر تأتي إن شاء الله رب العالمين بعد النظر في الدليل الثاني الذي ذكره الكاتب، فقال كما روي ايضا بالتمريض عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المره هذه اتت مرفوعه، واما التي مرت فهي موقوفه على انس رضي الله عنه، هذه رفعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يروي انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قدر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال وليس فيها ما يدل على المداومة والاستمرار وإنما يروي أنس ما قد رآه وسمعه مرة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قدر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نزل بك وأنت خير منزول به جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه واقبله منك بقبول حسن وثبت عند المسائل منطقة أيضا تجد هذا الحديث بغير زمام ولا خطام ليس له إسناد وليس له تخريج فأين تخريجه وما هي درجته وما الدليل فيه لو انه كان صحيحا هل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بهذا الدعاء وسمعه منه انس كان النبي صلى الله عليه وسلم مسمعا جميع من شيع ومن كان حاضرا وهم يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ام انه دعا بهذا الدعاء فسمعه انس رضوان الله عليه فنقله عنه وله نظائر لا في هذه الأحاديث التي هي بغير زمام ولا خطام وإنما فيما ورد في الصحيحين في كل منهما على انفراد فقد روى مسلم بسنده عن يعني عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازه فحفظته من دعائه عوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه وصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الجنازه ومعلوم ان صلاة الجنازه صلاة سرية لا جهر فيها ومع ذلك يقول عوف بن مالك فحفظت من دعائه اللهم اغفر له الله وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داك واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقيه فتنه القبر وعذاب القبر هذا حديث صحيح اخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن عوف بن مالك كان عوف رضي الله عنه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسمعه يدعو بهذا الدعاء فحفظه واداه الى الامه فهل ياتي اليوم احد فيقول إنه يجب على الإمام في صلاة الجنازة أن يجهر بالدعاء حتى يسمع المأمومون لأن عوف بن مالك رضي الله عنه روى في مسلم لا في المصادر المجهولة ولا في الأحاديث الضعيفة والموضوع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بهذا الدعاء وسمعه منه وهو يصلي صلاة الجنازة على بعض أصحابه رضوان الله عليهم هل يقول أحد اليوم من أهل العلم أو من طلابه بمثل هذا الاستنتاج أو يصير إلى مثل هذا الحكم اللهم لا وأيضا لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهر بهذا الدعاء من أجل التعليم وكثيرا ما كان يصنع ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أصحابه رضوان الله عليه روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب يعني قرأ فاتحة الكتاب بصوت جهوري ثم لما فرغ قال لتعلموا أنها سنة في هذا الحديث دليل على أنه يحسن في في الامام ان يجهر في بعض القراءه او الذكر في الصلاه في بعض القراءه او الذكر في الصلاه ليعلم المامومين حكم ذلك فان ابن عباس جهر بالفاتحه يعلم الناس ان قراءتها في صلاه الجنائز سنه هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري سنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته التي قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة إنما هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه صلى الله عليه وآله وسلم إذن فالذي مرة من الأدلة الشرعية التي ساقها الكاتب للدلالة على جواز ما ذهب إليه ليس مما يمكن أن يقوم دليلا لا من قريب ولا من بعيد على موطن النزاع، وهو يشعر بذلك ويشعر به ما أورده من كلامه لأن ما أورده من الكلام لا يقوم به حجه ولا يدل على ما يريد هو يشعر بذلك ويشعر به ولذلك قال تمهيدا للدليل الثالث خير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار والدعاء للميت وتأمين المسلمين على ذلك، ثم ساق الدليل الذي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن لأنه يشعر أن ما ذكر من النصين السابقين لا يقوم بهما في دين الله تبارك وتعالى حجة لا على جواز ولا على ما هو فوقه من السنية إلى غير ذلك، ويشعر بذلك ويشعر به لأنه يقول بنص كلامه وخير ما يدل خير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار والدعاء للميت وغير ذلك مما ذكر خير ما يدل إذا ما مر ليس هو خير ما يدل ولكن الدليل الذي هو فيه حز المفصل هو ما سيأتي بعده وهو يقول الكاتب في تلك المقالة التي مرة ذكرها خير ما يدل على جواز الجهد بالاستغفار والدعاء للميت وتأمين المسلمين على ذلك ما حدث في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار قبره الشريف ما روي أيضا بصيغة التمريض في كتاب الطبقات الكبرى وهو يعني بها الطبقات الكبرى لابن سعد كاتب الواقدي ولم يذكر ايضا قبل متن الحديث الذي ساقه او الكلام الذي ذكره لم يذكر ايضا اسناد هذا الكلام مع ان فيه بلايا ولكن بدأ بالمتن فقال: لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره دخل ابو بكر وعمر فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر ما قال والحق أن هناك أسئلة تبحث عن أجوبة لها وتبحث عن أجوبة عنها لماذا حذف إسناد الحديث ولماذا لم يفحص الإسناد لبيان درجة الحديث وهو منسوب إلى أهل الحديث ولماذا لم يبين للناس علل الحديث والقوادح فيه ثم يأتي أمر خطير جدا في آخر الحديث الذي ذكره وهو أنه حدث وهذا هو المهم الذي يدور حوله التساؤل لأن العلماء رحمة الله عليهم كان من ديدنهم بل من قانونهم بل من اعتقادهم أنهم لا يعبثون بالنصوص وأنهم لا يلوون أعناق النصوص فضلا عن أن يحذف الواحد منهم من النص الذي يسوقه دليلا ما يدل على ضد ما جاء به من دليل من نص يزعمه دليلا، لماذا حذف الكاتب وهذا هو المهم آخر جملة في الحديث وهي فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره. وهي تدل على أن ما ساقه الكاتب في غير موطن النزاع إذ كان ذلك في صلاة الجنازة كل ما ذكره الكاتب في ذلك الحديث أو في ذلك النص عندما كان في صلاة الجنازة ويدل على ذلك نصا الجملة التي حذفها من آخر المثل وهي فلما فرغوا من الصلاة يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا في موضع قبره ونبحث إن شاء الله تبارك وتعالى ما في الحديث من القوادح والعلل التي تكفي الواحدة منها لرد الحديث لو كان في موطن النزاع فكيف وهو ليس في موطن النزاع حدث الأستاذ الإسناد الحديث وهو كما أخبر محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبرى الذي نقل منه الكاتب ما نقل قال محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي قال وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها لما كفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث هذا الإسناد كله كما مر ذكره وبدأ بقول الكاتب لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقبل فحص الاسناد بدء الكلام الذي كتبه محمد ابن ابراهيم بن الحارث التيمي في صحيفته بخطه هذا الذي بدأ به محمد في صحيفته يدل على ان الكلام الاتي ليس في موطن النزاع. لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره دخل ابو بكر وعمر فقال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ومعهما نفر من المهاجرين، كل هذا قبل الدفن كما دل على ذلك انهم دخلوا بعد تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على سريره يصلون عليه صفوا صفوفا لا يأمهم عليه احد فصلوا كما هو النص ثم كما في الجمله المحذوفه في اخر المتن فلما فرغوا من الصلاه تكلموا في موضع قبره، واذا فهذا الكلام كله ليس في موطن النزاع، هذا الدعاء والتامين ان صح انما كان بعد التدفين والوضع على السرير وقبل ان يعرفوا حتى موضع القبر، لانهم قد اختلفوا في موضع, دفن قبر في موضع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موضع قبره حتى قال من قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كل نبي يدفن حيث قبض فدفنوه في حجرة عائشة رضوان الله عليه ولكن إلى أن تم ما تم إلى آخر ما ساقه الكاتب وهو صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان إلى قوله ثم الصبيان كل هذا كان قبل الدفن بل قبل أن يعرفوا موضع قبره فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره وتلحظ أن الكاتب بدأ الدليل الذي هو خير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار إلى آخر ما قال بدأه بقوله أن ذلك الدليل الذي يدل هو ما حدث في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار قبره الشريف مع أن الجملة المحذوفة تقول إن الذي حدث إنما كان قبل أن يعلموا, يعلموا أين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يستقروا على ذلك نعود إلى ما في الإسناد المحذوف من القوادح والعلل محمد ابن عمر الذي يروي عنه محمد ابن سعد صاحب الطبقات ومحمد ابن عمر ابن واقد الاسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد متروك مع سعة علمه مات سنة سبع ومئتين وله ثمان وسبعون سنة محمد ابن عمر ابن واقد الذي يروي عنه كاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات متروك كما ذكر الامام المزي في ما ذكر من اقوال اهل الجرح والتعديل حول محمد بن عمر بن واقد الاسلمي في تهذيب الكمال وكما ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب وكذلك كما ذكر في تقريب التهذيب رحمه الله على علمائنا اجمعين. هذه العله تكفي وحدها في رد هذا الحديث جمله. لأن قول العالم من علماء الجرح والتعديل في الراوي إنه متروك هذا الكلام إذا قيل في راوي من الرواة فإنه يرد حديثه ولا يعمل به لأنه شديد الضعف وهذه المرتبة الخامسة من مراتب التجريح وهي متروك ومتروك الحديث وساقط وكذاب كما ذكر ابن أبي حاتم لفظ كذاب في هذه المرتبة يعني إذا قيل في الراوي إنه متروك فهو في نفس الطبقة التي يقال عنه فيها إنه كذاب ومعلوم أنه لا يؤخذ عن الكذابين ولا عن المتروكين شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي الواقدي قال حدثني موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي الذي يروي عنه محمد بن عمر شيخ محمد بن سعد موسى بن محمد هو ابو محمد المدني منكر الحديث هذه عله ايضا كانت كافيه لرد هذا الحديث لو سلم من عله محمد بن عمر وأنه متروك. فلو كان محمد ابن عمر ثقة ثقة، وكان موسى ابن محمد الذي يروي عنه محمد ابن عمر منكر الحديث، قال علماء الجرح والتعديل هذا كاف أيضا لعدم التعويل على هذا الحديث وعدم النظر إليه. يعني موسى بن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي أبو محمد المدني المنكر الحديث قال. وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها، إذا هو لم يروي عن أبيه كفاحًا، لم يأخذ من أبيه هذا النص، وإنما رواه بالطريقة الثامنة من طرق تحمل العلم الثمانية، وهي السماع من لفظ الشيخ، وهي أعلى درجات التحمل، ثم القراءة على الشيخ، وهي العرض، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم الكتابة، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجادة التي يروي بها موسى ابن محمد ابن ابراهيم عن أبيه، وأنه وجد في صحيفة بخط أبيه كذا، فهذه تسمى الوجادة، أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، وهي من باب المنقطع، وإن كان فيها نوع اتصال وهي أقل درجة من درجات تحمل العلم عند العلماء والمحدثين يقول الواجد عند الأداء وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الإسنادة والمثل هذه طريقة التحمل كما مر أقل درجات تحمل العلم عند العلماء والمحدثين فعندنا محمد ابن إبراهيم التيمي كتب كلاما في صحيفه بخط يده فوجد ابنه موسى المنكر الحديث ذلك فرواه عن ابيه وجاده وجاده انه وجده في صحيفه بخط ابيه باقل درجة من درجات التحمل ثم روى عنه رجل متروك الحديث ومحمد بن عمر ابن واقد الواقدي فهذا هو الاسناد الى الان ولكن هل كان محمد ابن إبراهيم التيمي والد موسى ممن شهد الدفن دفن رسول الله صلى الله عليه اله وسلم هل كان ممن حضر أو حتى هل كان ممن لقي أبا بكر أو عمر؟ هذا ما نبحث فيه في شأن هذا الراوي من سلسلة الإسناد التي حدثها الشيخ وهي مثبتة قبل متن الحديث في طبقات النساء محمد ابن إبراهيم التيمي والد موسى الذي كتب في الصحيفة بخطه ما ذكره الكاتب في مقالته هذا الراوي ثقة له أفراد وهو الذي روى حديث النية عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه ورواه عنه يحيى ابن سعيد من الأنصاري يحيى ابن سعيد الذي روى عن محمد ابن إبراهيم ومن صغار التابعين محمد بن إبراهيم من أوصاف التابعين يروي عن علقمة بن وقاص وهو من كبار التابعين محمد بن إبراهيم التيمي مات سنة عشرين ومئة مات سنة عشرين ومئة وهو ابن أربع وسبعين رحمة الله عليه هذا الرجل الذي كتب ما كتب في الصحيفة بخطه لما كُفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدرك أبا بكر ولا عمر فكيف بتكفين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفنه هذا الانقطاع في الإسناد وحده يكفي لرب الحديث ويقضي بضعفه وسقوطه مع أنه لو حتى كان صحيحا فهو في غير موطن النزاع الآن ننظر في هذه القوابح مرة أخرى في الإسناد محمد بن عمر الواقدي متروك موسى بن محمد بن إبراهيم التيني منكر الحديث وهي المرتبة الثالثة من مراتب الجرح كما أن متروك لفظ متروك هي المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، جمع ابن حبان رحمة الله عليه هذا مع ذلك فجعل الكذاب مع المتروك في مستوى واحد، ثم موسى بن محمد بن إبراهيم يروي بالوجادة أنه وجد في صحيفة بخط أبيه وهي أقل درجات التحمل ومحمد ابن إبراهيم يذكر في صحيفة بخطه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يدرك أبا بكر ولا عمر فكيف بتكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه ومحمد ابن إبراهيم التيمي الذي وجد ما وجدت مما ذكره الكاتب من ما حدث عند دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة عليه بعد تكفينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد بن ابراهيم الذي كتب ذلك في صحيفته توفي سنة 2100 وهو ابن 74 فتكون ولادته سنة 36 ولادة محمد ابن ابراهيم التيمي سنة 36 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بعد وفاة عمر ب 13 سنة. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب 25 سنة. فالمسألة التي حدثت من مسألة التكفين التي ساقها في صحيفته هذا أمر وقع قبل ولادته ب 25 سنة ب 25 سنة وهو كما هو معلوم لا يعقل أن يحدث بمجرد ولادته فإذا أضفت إلى ذلك على الأقل عشرين عاما على الأقل عشرين عاما فسوف يكون بينه وبين الوقعات التي ذكرها أو كتبها في صحيفته بخطه يكون بينه وبينها ما يقرب من خمسين عاما عمر رضوان الله عليه توفي سنة 23 يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة كما ذكر المزي في تهذيب الكمال فيكون بين وفاه عمر رضوان الله عليه وولاده محمد ابن ابراهيم التيمي ثلاثه عشر عاما واما ابو بكر رضوان الله عليه فقد توفي سنه 13 رضوان الله عليه من الهجره يوم الاثنين الثاني والعشرين من جمادى الاخره فيكون بينه وبين محمد ابن إسماعيل محمد ابن إبراهيم التيميني مدى متطاول جدا لأن أبا بكر رضوان الله عليه مات قبل عمر بعشرة أعوام تزيد قليلا وبين عمر رحمه الله ورضي عنه وبين ولادة محمد بن إبراهيم التيمي 13 عاما فأكون بين وفاة أبي بكر وولادة محمد بن إبراهيم التيمي 23 عاما فالحديث كما ترى لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم بل فيه هذه القوادح العظيمة جدا ومع ذلك هذا الحديث لو صح فلا دليل فيه. هذا الحديث لو كان صحيحا مع كل مع كل ما مر من البلايا المذكوره في اسناده، لو صح فلا دليل فيه وهو في غير موطن النزاع، ويبقى السؤال لماذا حدث الكاتب آخر جملة من هذا الحديث؟ ومعلوم ان من شيمه اهل العلم ان يذكروا ما لهم وما عليهم هنا هذا السؤال ينبغي علينا ان نردده كثيرا لماذا حدث اخر جمله من الحديث الذي قال عنه في مطلع ذكره خير ما يدل على جواز الجهل بالاستغفار والدعاء للميت الى اخر ما قال ثم ساق ما ساق بعدما قال في البداية وبجوار قبره الشريف مع أن المحبوب يدل على أن القبر لم يكن قد تحدد موضعه بعد ولكن فلننظر إلى المتن كما ذكره الكاتب في مقالته قال لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكان معهما نفر من المهاجرين والأنصار ما قد يسع البيت فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر وصفوا صفوفا لا يؤمهم عليه أحد لا يؤمهم عليه أحد إذن هم كانوا يفعلون ذلك في صلاة الجنازة وقبل الدقن فقال أبو بكر وعمر وهذا أيضا من الأشياء التي تنفقد على متن الحديث الذي ذكره محمد ابن إبراهيم التيمي في صحيفته بخطه فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهد هل قال ذلك في صوت واحد بنفس واحد اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلماته فآمن به وحده لا شريك له، فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما لا نبتغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنا أبدا، فيقول الناس آمين آمين، هل كان أبو بكر وعمر كما هو النص في ظاهره، فقال أبو بكر وعمر. قال معا كما يقضي بذلك التشريك الذي تدل عليه الواو العاطفة فيقول الناس آمين آمين. مع أنهم كانوا يقولون ذلك قبل الدفن وبعد وضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سريره ثم يخرجون ويدخل آخرون حتى صلوا عليهم. اي صلى عليه الاصحاب الرجال ثم النساء ثم الصبيان، ثم وقف قلم الكاتب فحدث ما ياتي بعد، فلما فرغوا من الصلاه تكلموا في موضع قبره. فدل على ان هذا النص مع ما فيه سندا ومتنا من العلل القادحه التي تكفي العله الواحده من هذه العلل لرده وانتكاسه راسا على عقب، هو لو فرض انه صحيح. لماذا حدث الكاتب تلك الجمله التي تخرج هذا النص لو كان صحيحا لو كان صحيحا من موطني النزاع ومن موطني الاستشهاد؟ هذه الجمله المحذوفه ستظل حائره بين السماء والارض الى يوم القيامه تقول يوم القيامه لربها جل وعلا يا رب سل هذا لماذا حدثني؟ فإن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وحده والمعنى في بطن الشاعر فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره إذا فهذا أمر خارج موطن النزاع وهو خارج عما نحن فيه ويخرج النص عن مجال الاستشهاد والاستدلال به لو كان صحيحا فكيف هو غير صحيح ودون ذلك خرط القتاب هذا ما في هذه المقاله التي سالت عنها بعد ذي بدء مع ما, ما في عنوانها من المخالفه والشذوذ لما عليه قانون العربيه وقول النحاه فكان الله تبارك وتعالى اراد ان يقول لنا وان يبين لنا جلت قدرته ان ما سياتي بعد يدل عليه عنوانه فكما أن الانتكاس قد وجد في هذا العنوان، وكما أن الشذوذ والخروج على منطق النحاة المتمكنين كما يقول جمهورهم، في أنه لا يتأخر اسم الاستفهام هذا التأخر المعيب لأن له الصدارة، وإن أجاز ذلك من أجازه من المتأخرين الذين في ألسنتهم من العجمة ما هو معلوم، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يدلنا من العنوان من المطلع على أن ما سيتأتى بعده إنما هو منقوص معكوس كما هو في صيغة هذا الاستفهام الذي تأخر فيه ما ينبغي أن يتصدر وتصدر فيه ما ينبغي أن يتأخر وكذلك في تلك المقالة فقد تقدم فيها كل ما يعد ساقطه ولا قفة وكل ما يعد من سقط المتاع من نصوص لا لها ولا خطام ليس من شيمة أهل العلم أن يرغو شيئا من ذلك في مجال استشهاد إلا إذا كان الواحد يستخف بقلوب وعقول العامة المساكين الذين لا يملكون حولا ولا حيله والذين لا يستطيعون الى العلم سبيلا والذين يصدقون ما يرون من الكلمه المطبوعه وهذا امر يدعو الى الحزن حقا واصدقك القول اني حزين حزين لان المعركه يستخدم فيها امثال هذه الاسلحه وهي اسلحه لا تدخل في شرف الخصومه لانه معلوم ان للكلمه المطبوعه هيبه في قلوب العوام وانصاف المتعلمين فاذا وجد الواحد منهم كلاما مكتوبا مطبوعا في جريده من الجرائد مهما كان قدرها فكان قدر المكتوب يزيد على حسب قدر الجريده بسيرورتها وانتشارها فاستخدام مثل هذا السلاح في هذه الصوره امر يدعو الى الحزن حقا لان ذلك ليس من شيمه اهل العلم يبقى دليل دليلا ويبقى الاستدلال استدلالا ويبقى العلم بقواعده شريفا جليلا يرعاه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كل خلف عدوده يرعاه من كل قلق عذوله هم الذين يذبون عنه ويدفعون جور الجائرين وادعاء المبدعين وابطال المبطلين وتهويش المهوشين، الحق ان الانسان يصيبه كثير من الهم والحزن عندما يرى هذا الامر بهذه الصوره، وشيء اخر يزيد الحزن حزنا ويزيد الهم وهو ان يجد الانسان رجلا يغامر بماضيه العلمي وربما بمستقبله العلمي كذلك من اجل اثبات امر من الامور لا لشيء الا لان السابقين كانوا يفعلونه وانا وجدنا السابقين من ابائنا ومشايخنا كذلك كانوا يفعلون هذا هو الدليل ثم فلتات النصوص بعد ذلك تتقمم من هنا وهنالك ولا جرم ولا عجب ان كانت تلك النصوص في موطن النزاع ام لم تكن، وسواء كانت تلك النصوص مما تقوم به الحجه ام كانت مما لا تقوم به الحجه، الحزن يعتصر القلب ان يجد الانسان رجلا منسوبا الى اهل العلم، يدمر ماضيه العلمي ومستقبله العلمي كذلك لان بعض العوام يستفزه من أجل أن يثبت أمرا هو يعلم أنه غير ثابت لأن الكاتب كما مر ذكر ذلك في مطلع هذا الجواب لا يفرق بين الجائز والسنة فهل هو يسلم أي الكاتب أن السنة عند القبر ما دل عليه حديث عثمان بن عفان من انه اذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال فكل يسال الله تبارك وتعالى التثبيت للمتوفى بنفسه في سره مستغفرا له هل هو يسلم بان هذه هي السنه وانه يبحث عن الجواز عن المباح المستوي الطرفين فكيف لا ينصر الرجل من أهل العلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويروح يبحثها هنا وهنالك يحذف الأسانيد الباطلة ويحذف من المتون ما هو بضد ما يريد أن يستدل عليه لماذا يفعل الرجل من أهل العلم ذلك من أجل إثبات الجواز على حسب ما هو مذكور في تلك المقالة نصا في ثلاثة مواضع كما قال كما جاءت النصوص الشرعية التي تدل على جواز الجهل ثم قال بعد ذلك قبل بدء ذكر الدليل الذي هو خير ما يدل على جواز الجهل جواز الجهل هذه مرة ثانية كلمة الجواز ثم بعد أن فرغ وحذف آخر المتن قال فمن هذه الأدلة يتبين جواز الدعاء نبحث نحن الآن في الجواز في المباح مستوي الطرفين الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ونترك ما ورد مما اتفقنا عليه من انه سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا استبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير المرء يعتصر قلبه الاسى عندما يجد الرجل من اهل العلم يفعل بالنصوص هذه الافاعيل لان غايه ما يدل عليه النصان الشرعيان بزعمه اللذان يدلان على جواز الجهل بالدعاء والاستغفار الى اخر ما قال ان انس كان اذا وقف على الميت بعد تسويه القبر عليه يقول دعاء وهل عاد احد على الكاتب بعد ان يدفن ميتا ان يقف ثم يردد هذا الدعاء والناس مشغولون بادعيتهم ومن هو قريب منه يسمع ذلك فيرويه عنه هل عاب عليه احد ذلك وايضا ما ساقه مما روي عن انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل في هذه الواقعه التي هي واقعه عين ان صحت وهي لا تصح بحال فقال حين فرغ منه إنا لله وإن إليه رجعون هل عاب عليه أحد أو على أحد ممن يذهبون مذهبة هل عاب عليهم أحد أن يقف الواحد منهم عند القبر بعد القاضي من الدف ثم يردد هذا الكلام يسمعه من يسمعه ويشغل عنه بالدعاء المتوفى من يشغل الحق أن القلب يعتصره الأسى عندما يجد الإنسان الذين يقودون مسيره الامه نحو الخير ونحو الحق ونحو احقاق ما اتى به نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن نبينا عندما يرى الانسان الحداه بهذه الصوره لا يملك الا ان يتذكر بيت شعر قاله شوقي عفى الله عنه واذا اراد الله اشقاء القرى جعل الهداة بها دعاة شقاقي وإذا أراد الله إشقاء القرى جعل الهداة بها دعاة شقاقي فالحزن والهم يتأتى من هذه المذكورات ومن أمر خطير جدا لا يعلمه إلا أهل العلم وهو العبث للنصوص سواء كانت هذه النصوص ثابتة أم غير ثابتة العبث بالنصوص يطعن في الأمانة العلمية وهذا أمر خطير جدا لأن قانون العلماء سلفا وخلف وسأظل إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم قانون العلماء هو أن من ثبت عليه شيء من ذلك فليس بأهل لأن يحمل عنه علم وسقط من نظر الطباب والعلماء جميعا يعبث الانسان بالنصوص الشرعيه هذا العبث من اجل ان يلوي عنق النصوص لتثبت ما تدل على ضده هذا امر يدعو الى الحزن الشديد والكمد العميد الذي لا يذهب بددا ولا يتفرق ابدا نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا جميعا الى سواء الصراط ويبقى ان نذكر ما بدانا به وهو ان هذه معركه من معارك الحواري وشغل للمسلمين بما ينبغي الا يشغلوا به وهو اهدار للطاقات وتبديد للقوات وانما ينبغي ان تصرف انظار المسلمين وان توجه عقولهم وافئدتهم الى ما فيه الحق والخير على حسب ما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ما يتقممه الانسان من هنا وهنالك والامر لله من قبل ومن بعد حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا